Uutista hyvää päivää. Hyvää päivää. Tänään aiheena on miten Oulussa juhlitaan varhaiskasvatuksen ä, 120 vuotisjuhlavuotta vuotta. Toimita ja me on tuoriella selvittämässä asiaa. Miksi juhlavuotta viettää? Mm... Äh. Että kiva? No kivaa. Juhlavuotta vietetään sen takia, että Oulussa on varhaiskasvatusta ollut 120 vuotta. Tämä juhlavuosi on kaikkien oululaisten lasten ja päiväkodissa työskenteleviä aikuisten yhteinen juhlavuosi. Millaista varhaiskasvatusta oli kauan sitten? No ihan silloin 120 vuotta sitten niin oli vaan semmoinen pikkuinen mökki, jossa semmoinen Hanna, Hanna neiti piti muutamalle, ihan muutamalle lapselle vaan sitä, sitä semmoista lasten tarhaa sanottiin silloin. Oulu oli tosi pieni kaupunki. Ihan paljon pienempi kuin nyt. Millaisia leikkejä silloin leikittiin? leikkejä, Leikittiin ihan niin kuin te nytkin leikitte ulkona. Se Laskettiin mäkeä ja talvella hiihettiin ja oltiin piilosta. Ja sitten sisällä rakenneltiin tosi paljon. Istuttiin aika paljon pöydän ääressä. Leikittiin kotileikkejä. Sitten autettiin kaikissa kotitaloustöissä, niin ruuanlaitossa ja tiskaamisessa. Ja nukeen pyykkiä pestiin ja semmoisia asioita. Jokaisessa päiväkodissa voi lapset Yhdessä aikuisten kanssa tutustua ja tutkia sitä, että minkälainen se omaan päiväkodin historia on ollut. Sen lisäksi, että siellä omassa päiväkodissa tutustutaan, niin tehdään semmoinen laulujuhlavuosilaulu. Ja sitten tehdään näyttelyitä, sitten semmoisia juhlia, ihan isoja juhlia, joissa tuota, niin voi sitten porukalla viettää sitä syntymäpäiväjuhlia. Miten sun mielestä olisi niin kuin hyvä viettää tätä juhlavuotta? No, vaikka syödä kakkua ja syödä herkkuja. Ja sitten leikkiä yhdessä ja sitten otetaan kaikki kaverit mukaan. Leikkiin eikä jätetä toisia yksin. Sitten on vuorossa loppukevennys. Miksi koira juoksee ympyrää? Koska ankala on juosta sivuttain. Tässä olivat lasten uutiset tänään. Hyvää päivänjatkoa! Hyvää päivänjatkoa!